Máme tu první plánovanou tramvovou výlku v Praze v roce 2019. Tentokrát se jedná jen asi o 350 metrů vyloučeného úseku v ulici Badenyho v Dejvicích mezi zastávkami Malostranská a Hračanská, což se dotklo jen pěti linek. My začínáme na výstavišti v Holešovicích, aby jsme si řekli, že když se chceme dostat dvanáctkou třeba na Spartu nebo na Letenský náměstí, takže to tak nějak nejde. Ta totiž na Malostranskové jde po své trase přes Čechův most. a to se tady nějak nemáme jak dozvědět. Žádná cedule tady není, tady taky nic nepíšou. To jenom, když si pořádně prostudujeme jízdní řád, tak zjistíme, jaká je ta odklonová trasa. A nebo to zjistíme až později v tramvaji, kdy nám to řeknou. My jsme s ní tedy jeli na Malostranskou. Zde máme velkou cedli, kde se rozvídáme, že dvojka, osmnáctka, dvacítka a noční 97 jsou odkláněny přes Pražský hrad, dále do Vozovny z Třešovice, nebo na Prašný most. A dále po své trase. To, že je odkláněno tolik linek, nejspíš nikoho. Protože na Hradčanskou se dostaneme pohodlně metrem a závlek přes Pražský hrad jsou jenom dvě minuty navíc. A možná to ocení turisté, že na hradě je tolik linek. Vadí vám, že je tady ta výluka? No, nějak jsem to moc neřešil, takže nejspíš ne. Já jsem si ani nevšimla, že je tady výluka. Já to s ale naštěstí jsem si pomylila tramvaj a chcela jsem mi na to dvojku, takže mi to vlastně vyhovuje že je to potřeba, tak se to musí udělat. No a právě zješťu, jestli si lidi myslí, že to je dobře zorganizovaný a tak. Já jsem o tom vůbec nevěděl, ale hned jsem se zorientoval. Taky bych měl říct, proč je tady vůbec ta výluka? No protože se tady mění koleje. pěšky jsem se dostal na Chodkovi sady, které jsou zrušeny. Že je zrušená zastávka, kde nic nejezdí, je celkem logické. Ale že nemá náhradu třeba kousek vedle, to mně přijde škoda. Protože pokud někdo nutně potřebuje třeba ke Špejcharu nebo na Hračanskou, tak je pro něj lepší tam vystoupit a dojít to pěšky. Ano, pěšky, protože náhradní autobusová doprava nebyla zavedena. Ono na druhou stranu kde zřídit dočasnou zastávku ve směru z centra, by to šlo někde tamhle ale v opačném směru by to bylo až u Královského letohrádku a to je fakt zbytečné. K této výluce už jsem asi řekl všechno. Dobře zorganizovaná je, Informace je dostatek, no, ale mnohdy nejsou pravdivé, protože, jak můžeme vidět tady, když odkrajeme. mají tam ještě nějaké linky špatně. No, ale jinak myslím, že to je všechno dobrý. Všimněte si, že trojka je tady napsaná, že jede na malovanku, ale ve skutečnosti jede na Královku, jak můžeme vidět tamhle.